أطبق الصمت الرهيب والنور وافاه الظلام والدين أمسى قصة تحكى لطفل كي ينام أطبق الصمت الجهل أضحى عالماً يفتى لتحليل الحرام والناس ترى جنصرة من قبل مرسول الغرام والكفر ذاك حصوننا بحكاية تدعى سلام قتلوا ندعو بكل سكينة والجسم غذي من حرام. ماذا نقول لربنا ونبينا خير الانام. وكيف يصلح حالنا ونحن نغزى كل عام؟ بالايمان والقران بالايمان